بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع حض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ويمنعون الماعون صدق الله